السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير. وحشتوني كتير والله ويا رب تكون كلكم بخير ويا رب تكونوا سعداء معانا في قناتكم منوعات الرحاب. في مشيئة الله النهارده والله احنا راجعين لكم بفيديو جميل بإذن الله ولكن في حكم غريبة خالص سبحان الله. أيوه هتجي في حاجات قديمه كده المعتقدات مع الصيادين القديمه ان هو لما بيقابلوا مكان كويس بيفضل في المكان ده لحد ما يجيب اخو فطبعا احنا بدانا صيد في في مزرعه الحاج نصر صباح اللي هو حاليا لابس تيشرت اصفر دوت أخ وصديق يعني والناس يعني عدنا مش هتغير فما كانش هينفع نغير غير لما نجيب ايه المزرعه، السيادين القديمه كلك كده يا جماعه ما بيسيبوش المكان غير لما المكان يجيب اخره. خليكم معانا لحظه عشان الفيديو ده فيه تفاصيل جميله خالص. طبعا دي طريقه صيد في المزرعه هم بيرموا علف وبيدخلوا بالشبك كده. اولين العلف الدرامون فبيكون السمك مجمع اللي حصل معانا بقى النهارده يا جماعه طلطيش غريب خالص اكيد بيحصل مع كل الصيادين بيبقى فيه طلعه كده تحس ان هي من اولها لاخرها مخبوه سبحان الله النهارده انا رميت سمك حلو خالص ولكن قدرا ما اخدتش ولا سمك اي أيوة والله طلطيشه غريبه خالص خالص مين يا جماعة ما حصلش الكلام ده أو مين حصل معاه الكلام ده ويحكي لنا اللي حصل معاه يا من كل اخواتي وحبايبي الصيادين اللي متابعينا وقاعدين في قناتنا ان احنا نشارك مع بعض الحكايات والافكار اللي اللي بتحصل لنا في الصيد يعني مثلا يوم زي النهارده ده انا المزرعه دي طبعا عشان الناس اللي هي مشافتش الفيديوهات اللي قبل كده المفروض ان احنا بنيجي هنا بنصطاد والسمك بنوزنه وبنحاسب عليه فاحنا كنا متغاضين عن اي حاجه لان احنا في الاخر بنشتري سمك عشان ناكله ولكن بنشتري برضو المتعه بتاعتنا اللي هي متعه صيد السمك النهارده بقى يا جماعه اليوم معايا يوم لا بطيئه خالص سبحان الله السمكه اللي عدت دي اللي انت شفتيها دوت كانت كويسه وكل ما نضرب سمكه وسبحان الله نيجي تقرب مني وخلاص هنمسك السمكة نبص نلاقيها ضاعت مني حصلت معايا مرة واتنين وتلاتة حاجة بصهم في منتهي الغرابة مش عارف ايه ده في يا جماعة حد حصل معاه المواقف اللي زي دي تخيلهم اليوم كله هو انا معدش فترة طويلة أنا قعدت وصلت هناك العصر مشيت بعد المغرب بحوالي ربع ساعة وكده ضربت سمك كتير خالص وقدرا سبحان الله مش عارف نطلع سمكة سمكة واحدة أنا في الأخر اكتشفت إن أنا كنت مغير السلاح اللي أنا كنت بنصطاد متعود نصطاد بيه ولكن ده برضو سبب إيه رأيكم؟ خليكم معانا وتابعوا الضربات كده إن شاء الله الفيديو يعجبكم عايز طبعا تتفاعلوا معايا في الفيديو ده وتقولولي رأيكم وبيحصل ولا مش بيحصل خليكم معانا إن شاء الله الفيديو يعجبكم طبعا معلومة برضو يا جماعة أنا عايزكم تعرفوا إن صيد المزارع بالسمك يعني محدش في ناس كتيرة خالص لما بتلاقينا بنطلع سمك بيقولك دي مزرعة لا الموضوع صعب خالص وده اكبر دليل على ان صيد المزارع مش سهل اللي حصل النهارده ده بل. ولكن دي ايه ايه يعني إيه؟ صحيح في عين في الصيد صحيح في امراض لان زي ما قلتلكم الصياد ما بيسبش المكان الكويس اللي هو بيتمتع فيه الا لما بيجيب اخره فهل دي علامه مثلا اننا نغير نبعد عن المكان ده اللي عليكم تفعلوا معايا في الفيديو ده يا شباب انا متمسك بالمكان هنا لاني بصراحه بنلاقي بال... متعتي فيه ك... كصياد وفي ناس كتير خالص زي حالاتي بتدور على مكان زي ده يعني انا النهارده مثلا ما ما, ما ولا سمكه اقسم بالله العظيم اشتريت سمك وانا ناشي فده اللي بيحصل معانا في الطلقات اللي هي اللي هي المفتوحه غير ال... غير يعني ده دي العاده بتاعتنا الفكره في المزرعه ان هي بتبقى فيها فرصه اكبر للسمكه الكبيره او لمقاسات السمكه لاحجام السمكه عن ال عن عن غيرها يعني واحنا للاسف كصيادين بنيجي على نفسنا وبندفع ثمن هي احنا بندفع ثمن المتعه احنا بندفع في الاخر ثمن السمك اللي احنا هناكله وانا كده كده المتعه هناخد لان انا النهارده مثلا ما اصطدتش سمك و سمك في الاخر والله فده اللي بيحصل مع ناس كتير خالص ولعلم جماعة برضو اخواتي و على قناة الصيد في اليوتيوب هي في حاجة اسمها صناعة الفيديو فصناعة الفيديو ان القناة بتطلع على المكان يوم واتنين وثلاثة لحد ما بيصنعلك الفيديو اللي هو عايز يقدموه لك برضو عشان تنبسط على اليوتيوب وتنبسط وانت بتشاهد متعة الصيد ف لو واحد اجازته يوم واحد في الاسبوع زي حالتي هيطلع طلعه فمش هيلاقي اللي بيشوفه على اليوتيوب عشان كده احنا متمسك في الايه في موضوع المزارع وفي ناس كتير طلبت مني قالت لي دور لنا على اكتر من من, من مزرعه فانا طبعا مش هنسيب مزرعه شغاله ونروح مكان تاني ان شاء الله هنشوف مزارع تانية بس لما نجيب اخر المكان ده معانا النهارده طبعا هي لطشت هنشوف ان شاء الله لينا طبقه ثانيه امتى و لحد ما نجيب برده اخر المكان زينا زي ما احنا متعودين طول عمرنا عايزكم تتفاعلوا معايا برايكم وان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم باذن الله. سمكه كبيره يا اخي سمكه كبيره. وليت عليها عربيه. انا كنت مسايس والله لسه جاء طبعا وقت الغدا بتاعنا اتفضلوا معانا بألف عنا وشكر ده طبعا متعة المكان برضو وجماله غدا ده كدا محترم بالنفس ده فعشان كدا متمسكين بيه لنا ان شاء الله يا جماعة دي نهاية الفيديو وده حال الصيادين بإذن الله يوم كدا ويوم كدا أيام ملطشة وأيام منعنشة وده حال الصيد أتمنى إن الفيديو كنا نال طبعًا ما تنسوش تدعمونا بلايك، لأن اللايك ده فعلا بيفيد الفيديو، بيخليه ينتشر طبعًا وأكتر الناس تشوفه. تحياتي ليكم أخوكم سامح خوالقه، وإلى اللقاء في رحلة جديدة من رحلات منوعات رحالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا برضه مغير السلاح بتاعي النهارده. ايه ده الصوره موسيقى <تصفيق> إن شاء الله، شكلها بردو ملفوشة لأنها ما أكلتش معايا سمكة كبيرة صبيت عليها بربان أنا كنت مسائس والله؟